Тетяна Власенко вже більше 20 років працює головним художником в одному з театрів Запоріжжя. Паралельно виготовляє картини з тканини, гудзиків та намистинок. Тетяна Власенко каже, одна із її останніх робіт – мотивуючий постер з гудзиків. «No one is alone. Ніхто не один». Меня такий рот медитації, я їх зразу сортів. В мене такий рід медитації. Я сортую гудзики по кольорам, розмірам, нанизую їх на нитку і завжди залишалась одна, дві безпарні. Я їх складала в окрему велику баночку. Коли вона була вже повна, я зрозуміла, що вони майже нікуди не йдуть. А викидати шкода. До того ж, якщо вони вже всі разом, отже, не самотні. Так і народилась ідея створення цієї картини. Працювала над створенням картини Тетяна Власенко після основної роботи, а влітку під час відпустки цілковито присвятила себе створенню постеру. Каже, так вирішила подарувати нове життя забутим речам. В один момент гудзики у банці скінчились, а роботи залишалося ще багато. Тож жінка попросила допомоги у знайомих та колег і розмістила пост у соціальних мережах. Находили мене люди, находили театральний теліок. Мене знаходили люди, знаходили номер театру. І тут пішов просто нереальний потік цих гудзиків. Приходили люди, і майже усі почали розповідати свої історії, пов'язані з гудзиками та дитинством. Така підтримка людей мотивувала, каже майстриня Тетяна Власенко. Усім театром прошивали нові гудзики. А восени Тетяна відправила свою картину на фестиваль клаптикового життя Квілфест Ін'юа до Києва у рамках заходу. Кожен охочий міг долучитись до створення та пришити нові гудзики до роботи майстрині. Коли я, Коли я спитала організаторів, чи є можливість здійснити мій задум, вони зраділи. Сказали, так, звісно, робота стояла окремо на мольберті, я вислала гудзики, нитки, і дуже велика кількість людей долучилась до створення. Тетяна Власенко каже, у такий спосіб об'єднала не лише самотні гудзики, а й людей. Долучитись до створення картини можна буде і у Запоріжжі, на Різдвяній виставці, у виставковій залі Національної спілки художників. Карина Галонова, Максим Савчук, новини на Суспільному, Запоріжжя.